Μήνω σκέφτομαι είμαι μέσα στα χάλια μου Ανακυκλώνω σκέψεις στο κεφάλι μου Στάζει νερό πάλι μέσα από τα μάτια μου Ανω με μάτια μου Χάνω με yeah. Μες στα κλάψ, κλάψ, είμαι πάλι μπερδεμένος Πες μου τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο χαμένος Στο τέλος καπνίζω σαν πεδαμένος Πάλι ξανά μου διασμένος Και όλοι μου λένε όλοι σηκώ να πια επιτέλους Έχω όταν μην χρειάζεσαι Τα δίνω όλα πάλι μα πάλι εσύ χάνεσαι. Πώς να καταλάβω τι στάνεσαι Πες μου τι στάνεσαι Πες μου <σίλω> τον, <σίλω> τον εφεύγω Μα κρυάζεσαι δεν θέλω να είμαι Μα δεν μπορώ λιώσει γιατί πάλι μέσα μάργο αργό πεθαίνω μέσα μου σε βλέπω όπου και να πηγαίνω Μα λίχτω αγάπη μου Γιατί άλλο δεν αντέχω ε. <σίλω> Γιατί άλλο δεν αντέχω Γιατί άλλο Λέβομαι σαν τρένα, τρένα Όλη είναι εσύ μπένα, μπένα No, no, τρέλα, τρέλα, τρέλα Και γαλά, δεν έχουν άλλο Άλλα πόδι μένα Μήνω σκεφτόμαι είμαι μέσα στα χάλια μου Ανακυκλώνω σκέψεις στο κεφάλι μου Τα νερό πάλι μέσα από τα μάτια μου Άνω μάτια μου Άνο με Έφυγες, γύρισες Μου μπες πάλι πως με θες Όλοι φεύγουνε ρε να το ξες Σε σένα το λέω, σε σένα ναι πες Πες, πες μου τι θες Δεν εμπολίωνονται εσύ φυγές Πες με δέμονά, στο τηλέφωνα Ελάπω εδώ μόνο χάμα το θες κι όχι ναι δεν είναι λίγη Κύκλος μας κλειστός Κι όχι φίλε δεν, δεν ανοίγει ξέρω για αν μου δεν θα μου στείλει Τι γραμμότη τύχη ένα μισοτήχη που... Μόνο δυο, δυο Κι όχι ναι δεν είναι λίγη Κύκλος μας κλειστός και όχι φίλε δεν ανοίγει Δεν ξέρω γιατί με καίει, ποτέ δε θα μου στείλ Γιατί γάμω την, ε, μισού Μόνο δυο, δυο, κι όχι ναι δεν είναι λύγη Κύκλος μας κλειστός και όχι φίλε δεν ανοίγει Δεν ξέρω γιατί με καίει, ποτέ δε θα μου στείλ Γιατί γάμω την, ε, πρώην ένα μισού τύχη